MÜZİK Boss, bir dənə bahalı klip istəyirəm, Amerikanski. Amma baxalı da, bir dənə maşin gəlsin. Ləzətli sürücüsü ilə zadınan, partda üç bir şeydə, onu təkəbirləriyəm mən üçün. Seç. o Nə zor maşındır, deyəm bundan istəyirəm, şəhərdədə görmüşəm bundan. Allah, problem deyil. Allah Allah, şükür ki, sən telefonu açdım da qardaşım. Ki, salıqdır sən günün altında istədə gözləyirəm. Nə zəngəliyirsən, nə xəbər deyirsən. Sən də kartla adı, məna boyda yolu gəlmişəm, kartdan adı, məna verəyim. Bir az borcum onu ödədim Qaldı bir tək can, o da Xalikə Yaxşıla, gələt, ula dənizə Balıq bilməsə də çatar Xalikə İki gülən var, biri özümə Biri mənə at, birin özünə Hər iki yolun biri dolaşıq Hər iki başın biri qarışıq Vardı bir az borcum onu ödədim Qaldı bir tək can, o da Xalikə Dəxşılıq elə tulla dənizə Balıq bilməsə də çatır xaliqə Çəkir tərəzi, yemələ vəzi Haradadır bəla, məsih Düşə başıma dünyanın səsi Bir dəxşılıyan pulan kisəsi Necə Musa tutdub əsad Sənin əmruda o da atısa Yaşıyarsan hecə Yusif Sənin öpdüyün əl bizim çəkdiyimiz Sənin olduğun dağ bizim səhdiyimiz Olduğun yer bizim səhvliyimiz Dək olduğun vaq bizim təkliyimiz Yegət diva bizim bərkliyimiz Sənin yığdığın vaq bizim əkdiyimiz Vardı bir az burcum onu ödədim Qaldı bir tək can o da xalikə Yaşılıq elə, tulla dənizə Balıq bilməsə də çatır xalikə Bir az burcum onu ödədim Qaldı bir tək can, o da Xalikə Yaxşılıq ələ Tulla dənizə Balıq bilməsə də çatır Xalikə